Тут похоронені командири 2-го Тарасчанського полку Балес і партизанського загону Кравченко та 12 невідомих бійців, які загинули за владу Рад 1918-1920 роках. Балес був заступником Федора Гребенка, котрий навесні 1918 року зібрав повстанців для протистояння німцям, які після Берестейського миру прийшли підтримати молоду УНР. Та в квітні, натомість, посадили гетьманом Павла Скоропадського. Тарасчанське селянське повстання почалося з того, що в Стрижовці один із загонів Гребенка встановив революційну владу. У Ставищі наступного дня, 10 червня 1918 року, Федір Гребенко став командиром З'єднання Таращанських повстанців, а вже 12 червня захопив Таращу, де організував революційний комітет. Тоді ж із зв'язниці в, в Таращі звільнили комуніста Василя Баляса. Останці заявили, що виступають за повернення всіх здобутків революції, зазначених у 3-му та 4-му універсалах Центральної Ради, повернення прав Центральної Ради та всіх демократичних інституцій. Головним девізом було гасло «Геть німців з України, хай живе радянська влада, але без більшовиків, хай живе вільна, самостійна і ні від кого незалежна». Україна. Увесь час Баляс ніяк не міг ужитися зі своїм другорядним значенням супроти Федора Гребенка і вишукував можливості посісти більш чільне місце в повстанському Русі. Така нагода йому випала, коли в липні 1918 року німці добряче дали перцю повстанцям. Гребенко вирішив відступати на Полтавщину. А Баляс натомість агітував за приєднання до більшовиків на Чернігівщині. Зрештою, тарашчанці опинилися ні там, ні там, а в нейтральній зоні на Курщині, в Росії. Восени 1918 року, поки Гребенко навчався на курсах червоних командирів, більшовики призначили Баляса командиром першого кавалерійського ескадрону при другому тарашчанському полку. Тим часом Гребенка після підвищення кваліфікації на початку 1919 року уповноважено формувати перший український радянський кавалерійський полк. Тож згодом Баляс знову перейшов під командування Грибенка, який волею і неволою прислужився планам комісара Володимира Антонова Овсієнка у взятті Києва. 8 лютого Гребенко зайняв село Біличі. Надалі полк Гребенка відтіснив війська армії УНР напрямку Житомира. У липні 1919 року в Таращі Василь Баляс зірвав нараду, на який штаб Грибенка мав розглянути питання, чи виступати спільно з отаманом «Зеленим» для деокупації Києва від більшовків. Найактивніших учасників контрреволюційної змови стратили, а Гребенка відправили протистояти денікінцям, що сунули на Київ. Після поранення в серпні Гребенко більше не брав участі в боях, тож замість нього короткий час командував ад'юнкт Василь Баляс. Зрештою, кавалеристів Гребенка – які дедалі стали схилятися до думки воювати на стороні армії УНР, роззброїли. Гребенка заарештували 26 жовтня 1919 року за звинуваченням у невиконанні бойових наказів, у зраді радянській владі та надсиланні ультиматуму українському радянському радянському. Урядові скласти свої повноваження і залишити межі України. Балясу ж трапилась можливість остаточно розрахуватися. Йому надали честь конвоювати арештанта Гребенка до Москви в управління особливого відділу ЧК. І ось після повернення з Москви Василя Балеса нарешті підвищили до посади фуражира. Кавалерийської бригади. Якось при підступі до Києва Василь Баляс кинув фразу. З молодшим Грибенком я розправився, тепер черга за старшим. Маючи на увазі батька Федора Грибенка Прохора, що жив у Лісовичах. Щойно Василь Баляс з декількома спільниками виїхав у напрямку села Лісовичі, Слідом за ним вирушили вірні вояки Гребенка. Баляса наздогнали в селі Чорнин, де він став на ночівлю. 24 грудня 1919 року грибенківці убили Баляса і вкинули до вигрібної ями. Так згадували лісовичани. Проте високий партійний більшовицький діяч Василь Пудрик Проте високий партійний більшовицький діяч Володимир Затонський, котрому Баляс адресував свої доноси на Грибенка, в найкращих комуністичних традиціях написав у спогадах. «Баляс так само загинув 1920 року, загинув славною смертю. Його частина повстала, але він навчений з досвіду подій в залишився вірним радянській владі і був забитий на своєму посту. Усі лаври, здобуті з'єднанням терещанських повстанців під проводом Грибенка, було віддано комуністові Василеві Балісу. До цієї брехні долучився маслун зять Василя Баліса. Колишній директор Тарашчанського історико-краєзнавчого музею в 1960-70-х роках, який зробив усе, щоб постать Федора Гребенка була повністю стерта з пам'яті народу, народивши всіма лаврами Баляса. Навіть меморіальну дошку на честь Баляса встановлено в ставищі, хоча його було вбито грибіньківцями в селі Чернин. Меморіальну дошку не встановили ні в Лісовичах, ні в Таращі. оскільки лісовчани і таращянці знали істинну ціну військової діяльності Гребенка та Баляса. У своїй книзі Бондаренко розімував так. Такою безславною була кінцева доля комуніста Василя Балеса, колишнього робітника Одеських каменоломень, бармена ресторану в місті Ялта, скомунізованого унтерофіцера царської армії, члена Тарашчанської групи комуністів у січні-березні 1918 року, в'язня Тарашчанської в'язниці у березні-червні 1918 року, Командира артилерії в З'єднанні Тарашчанських повстанців під командою Федора Грибенка, командира кавалерійського ескадрону в Таращанському полку Василя Боженка, помічника командира і командира кавалерійського полку під командою Федора Грибенка і насамкінець фуражира фуражера в бригаді Віталія Примакова. Доля повністю віддячила йому за всі підступи та інтриги, Проти земляка Федора Грибенка